هل استواك اثناء خطبه الجمعه جائز وهل الذي يشتاك اثناء الخطبه ينطبق عليه قول الرسول من ثلاثة؟ آه. أنا أنا لا من لغف فلا جمعه له. ومن استحق فقد لغف. ومن لا لا يشتاك وقت الخطبه. لان نوع من العمل نوع من العمل فلا يشتاك حتى ينتهي يومه لانه مامور بالانصاف فلا يقوم يصلي ولا يقرأ ولا يتكلم مع احد ولا يعبث بالحصى ولا بجهازه ينصف يقبل على الخطبه. المقصود من الخطبة أن يقال المقصود، المقصود الحافظ الحافظون، المقصود من الخطبة بعض الحافظين المدفوع لهم والواجب له عليه أن يوصفوا وأن يستمعوا لما يقال حتى يستفيدوا فلا يستغل لا بالسواك ولا باللحية ولا بنفس الحفرة ولا بقناعة